Parasitter. I denne e-forelesingen skal vi se på parasitter generelt, livscyklusen hos en parasit som lakselus, og avslutter med å se på problem med lakselus i oppdrettsnæringa. En parasit er en organisme som lever på eller i en annan organisme, og som er skadelig for verden. Når en parasitt lever inni en organisme, blir han kallet endoparasitt. Bendelormen, som lever i tarmen til virveldyr, og sporedyre Plasmodium, som lever i tarmen til mygg og forårsaker malaria i tropiske stråk, er eksempel på det. Parasitter som lever utenpå en organisme blir kallet ektoparasitter. Et godt eksempel er lakselusa, som vi nå skal se nærere på. Lakselusa angriper laksefisk i havet på den nordlige halvkula, og til stor skade både i oppdrettsanlegg og på villaks. Lakselusa er et hud, blod og slim på laksen. Lakselusa har ulike stadium gjennom livssyklusen. Handlusa gyter i vassmassene, og egget blir befruktet i hoa. Etter befruktning lagrer holusa hundrevis av i to eggstrenger. Egget blir klekte, og små larver blir slepte ut i vattnet, der det lever fritt i vassmassene. Larvene veks og kan bli spredde med havsdraumene over store områder. Temperaturen avgjør hvor lenge det frittlevende stadiet varer. Larver blir så utviklet til en kopepoditt, som finner fram til fisken og infiserer denne. Kopepodittlarven utvikler seg til et sjalimusstadium, som henger i en liten tråd, som er fest til fiskehuda. Shalimus-stadiet vekster omlag dobbelt stor leik. Deretter går luset over i førvaksende stadium, der hun rører seg omkring på fisken. Det er no luset verkeleg gir skade på laksen. Tale på lus sammen med allmenn tilstanden til fisken avgjer hvor store skaderne kan bli. Lakseluset kan skade fisken så mye at han til slutt dør. Vekst, gyting og befruktning skjer mens lusas på laksen. Livssyklusen er komplett når hoa legger egg i eggstrengene sine. Når store mengder laks blir konsentrerte på ett lite område, får parasitter gunstige forhold. Lakseluset har gode vekstvilkår i oppdrettsanlegg, slik at mengder blir mye større enn normalt. Øyka produktion av lakselus rammer også villaksen, Hittil har det vært mest vanlig å nytte kjemikalium for å fjerne luser. I staden for kjemisk behandling bruker en i dag også biologisk behandling ved at leppefisk og rognskjeks blir settet ut i merdene der det et luser på fisken. Et nytt tiltak for å redusere luserproblemet er å minske tettleikene av fisk i merderne. Det er viktig for framtiden til villaksen, og for oppdrettsnæringen, at den kan klare å redusere mengden lakselus.